ویڈا तो <laughs> हामी سب س اللہ رب العالمین کی ذات پر خاص ہے جائز اور مصنوع امام الحیم پر آخری پوری کائنات کے سردار پمبر جناب محمد الرسول اللہ صبل و آسلام کی ذات پانی پر معزز سامعین و سامعات گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر نماز کے حوالے سے چند اہم اور بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جس کے اندر نماز کی اہمیت نماز کو چھوڑنے کا نقصان نماز کے اندر کپلت کرنے کا جو خسارہ ہے اس حوالے سے آپ لوگوں نے چند سبی. آج اسی مناسبت سے ایک اور بات ذکر کرتے ہیں جس طرح کے نماز کی طرف دعوت دینے کے لیے ہم نے ایک سلاد کمیٹی قائم کی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دینا ہے مسجد کی طرف بلانا ہے لوگوں کا رجحان مسجد کی طرف کرنا ہے نماز یقیناً ایک اہم مسئلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ امتِ محمدیہ کا جو بنیادی پریزہ ہے اور ایک بنیادی خصوصیت ہے وہ ہے امر دل معروف اور نہ ہی انل اللہ تعالیٰ نے قربان مجید کے اندر ہماری اس امت امت محمدیہ کا تعارف جو پیش کیا ہے نا اس کے اندر یہ بات رکھ دی ہے ummat, فرمایا تم بہترین امت ہو کما ہی ہے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں جتنے کی پہلے گزر چکی ہیں ان تمام امتوں میں سے, سب سے, سب سے بہترین امت اور لوگ تو ہو کس وقت بہترین اور اچھے اور افضل ہو خصوصیت کیا ہے جن کو پیدا ہی لوگوں کے لیے کیا گیا تب کو بل بحرو تنل بن کر تمہارا کام لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اچھے کام کا حکم دینا برائی سے پتا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اگر یہ ذمہ داری پوری کرو گے تو پہلی امتیں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی تم کے ذریعے امت ہو یہ اللہ تعالی نے امت محمدیہ کا تعارف قرآن نجیب کے اندر کروایا تھا لوگوں کو یہ بسایا ہے کہ تم کیسی امت اور کیسے لوگ ہو تمہارا مقصد کیا ہے یہ ہمارا تعارف ہے یہ ہماری پہچان ہے کہ ہماری خصوصیت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا دنیا کے اندر اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں سرسری سی سر نظر سر دوڑائے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں موجود ہیں بہت سارے بگاڑ اور بہت زیادہ برقمنی پائی جاتی ہر بندہ کلمہ پڑھتا آپ کو نظر آئے گا اللہ کو مانتا ہے اللہ کے نبی کو مانتا ہے مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے اسلام کا نام لیتا ہے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا آپ کو بے شمار لوگ نظر آئیں گے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اسی طرح آپ کو بے شمار ایسے لوگ نظر آئے گی جو بے عمل ہیں بد عمل ہیں نیکی کے کام سے دور ہیں اور برائی کے بہت زیادہ قریب ہیں بلکہ بہت سارے لوگ برائیوں کے اندر مبترا ہو ہیں آپ اس کا سروے کر کے دیکھ لیں آپ کو بے شمار ایسے مسلمان نظر میں مسلمان اپنے آپ کو نبی کا کہلانے والے پڑھنے والے مسلمان ایسے نظر آئیں گے جو قرآن و سنت کی تعلیمات اس سے دور ہیں قرآن و سنت پر عمل پیرا نہیں ہے اپنے زمانی کو خود اپنے عمل سے جڑا ثابت کر ہیں زبان کچھ کہہ رہی ہے عمل کچھ اور کہہ رہا ہے یہ یعنی ان کی زبان اور عمل دونوں نہیں ہے مطابقت نہیں رکھتے بڑے لوگ آپ کو ایسے نظر آئے گے اس کے اگر ہم توجہ کریں تو غور کریں میرے خیال کے اندر اس کے اندر دو بنیادی ہیں ایک ایمان کی کمزوری اور اس کے مقابلے میں شر اور برائی کا پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے یعنی شر جو ہے برائی جو ہے وہ مقابلے کے اندر بہت اوپر کے لیول پر ہے لیکن اس کے مقابلے کے اندر جو ایمان ہے اس کا لیول کمزور ہے جس وجہ سے لوگوں کے اندر بدعملی زیادہ ہے ایک وجہ سے دوسری جو وجہ یہ ہے وہ ہے امر بل معروف اور نہ المنکر کا اہتمام نہیں یہ آپ بھی دیکھ لیں آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بدعملی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم برائی دیکھتے ہیں اگنور کر جاتے ہیں گزر جاتے ہیں خاصا اس پر توجہ نہیں دیتے لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرتے شاید اپنا فیضہ نہیں سمجھتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید برائی سے منع کرنا یہ علما کا کام ہے مسجد کے اندر قطیف صاحب کا کام ہے امام کا کام ہے میری طور سے یہ سمجھ آتی ہے یہ ایک بنیادی وجہ اور سبب ہے کہ لوگ کے لیے عمل ہے بد عمل ہے نیکی سے دور ہے برائی کے اندر دین اسلام کا یہ فریضہ امر بالمعروف اور نہ ہی تو اگر ہم اس فریضے کو پوری طرح اپنی ڈیوٹی اور فریضہ سمجھ لیں تو اللہ کے حضر و کرب سے ہم ایک معاشرے کے اندر انقلاب درباہ کر سکتے ہیں. پورے کا پورا معاشرہ رانگ میں رانگ سکتا ہے. اگر ہم ہر بندہ فکرمند ہو جائے ہر بندہ یہ سمجھے کہ یہ میری ذمہ داری ہے جس طرح میں نے گزشتہ خربا میں یہ ذکر کیا تھا کہ دین کی ایک بات کا بھی اگر آپ کو نیلم ہے اگر آپ کو دین کی ایک بات کا بھی پتا ہے اس کو آگے پہنچانا یہ آپ کے اوپر فرض ہے ذمہ داری ہے بندی وہ بندی بلو آیا مانا ایک آیت ایک بات ایک حدیث ایک اچھی بات آپ کو پتا ہے اس کو آگے اس کا اللہ کریں اس کی تبلیغ کریں لوگوں تک پہنچائیں ان کو بتائے متانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے سے پکڑ کر عمل کے لیے کھڑا کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے نہ اس کا سوال ہونا ہے نہ اسی کی کتنا کیا ہے؟ لوگوں کو بتایا کتنا ہے برائی سے پتا کتنا کیا ہے کی طرف دعوت کتنے دی ہے ورنہ یہ بات ہوتی کہ ایسے آئیں گے لمبی چوڑی جبات میں سمجھوں گا شاید یہ میری امت ہے جگہ بتایا جائے گا یہ آپ کی امت نہیں کی حضرت اسی طرح مختلف نبیوں کی امتیں ان کے ساتھ ہوں گی کسی کے ساتھ بہت بڑی بڑی جماعتیں کسی کے ساتھ چھوٹی جماعتیں کم جماعتیں گے جن کے ساتھ دو دو چار چار فرد ہوں گے اور کئی نبی ایسے جن کے ساتھ کوئی بھی چھوڑ اکیلے کیا انہوں نے اللہ کا فیلاف نہیں پہنچایا انہوں نے تبلیغ نہیں کی انہوں نے لوگوں کو لے کتابت دعوت نہیں, نہیں. دی ہے لوگ نہیں مانے تو کیا مطلب نبی نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کیبا کی قسمت کا, کی کی کا ہونا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے یہ بات سمجھے کہ میری دعوت پر کتنے لوگ رہے تھے ایک بندہ بھی آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ علی دھاوت اسلام کی تبلیغ کرنی ہے اگر کی سے ایک بندہ بھی راہِ حق ہاں پر آ جاتا ہے تو تیرے لیے سوٹوں سے بہتر ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام لوگوں کو دعوت دینا ہے لوگوں کو لےکی کی طرف بلانا ہے برائی سے منع کرنا ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارے ایمان کی علامت ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے یہ ہمارا فرض ہے ہم نے یہ پورا کرنا ہے اگر اس کے اندر اخلاص ہوا تو میرے فرن اس کا فائدہ ہوگا اور ان اللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس کام سے کتنے لوگ اپنی برائیاں چھوڑ کر جائیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسلام کے اندر ایک اچھا کام جاری کر دیا اچھی رہنمائی کر دی اس کے لیے اس رہنمائی کا عجب تو رہی ہے ہی ہے اس اچھے کام کا اجر تو ہے ہی ہے جتنے لوگ اس کی رہنمائی کی وجہ سے وہ کام کرنا شروع کر دیں گے ان کا اجر اور کھاتے ہیں جو بندہ کسی کی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے اللہ اس بندے کو اتنا ہی اجرا کرتا ہے جتنا اس کام کرنے والے کو دیتا تو یہ ایک اہم ذمہ داری اور ڈیوٹی ہماری کی اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وقت فرمایا تمہارے اندر ایک گروہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے ید اون عید الخیم جو لوگوں کو خیر کی دعوت جو لوگوں کو اس سات کی طرف بلائے کی طرف بلائے لوگوں کو نیکی کا حکم دے وہ اور لوگوں کو برائی سے بڑا کرے اور آگے کیا پرواز کامیاب ہیں یہی گرو یہی جواب جو نیکی کی طرف بلائے گی لوگوں کو نیکی کا حکم ان کو برائی سے بڑا کرے گی یہی لوگ کامیاب ہیں انہیں کے لیے کامیابی ہے اسی طرح فرمایا تم یقینا صحیح بانو تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو جو ان انصاف کے ساتھ ملت ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن رجیب کے بے شمار مقامات پر ایسے لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے بڑا کرتے ہیں بلکہ اللہ نے تو قرآن مجید کے پیار کرتے, کرتے ہوئے کیا فروایا خیر کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں یہ نیک لوگ ہیں, صالحین میں سے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں اللہ نے تو کیا تاریخ کی اور اگر مومنا مردوں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں ان کی علامت ہے کہ وہ ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منا کرتے ہیں اس سے پتہ ہمیں یہ چلتا ہے اور بھی بہت ساری آیات ہیں ان سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کی طرف دعوت دینا یہ ایمان کی علامت ہے مومن بندے کی علامت ہے برائی سے منع کرنا مومن بندے کا فرض ہے اس کا حق ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے اگر کوئی بندہ برائی کو دیکھنے کے باوجود منع نہیں کرتا اور برائی کے اوپر خاموشی اختیار کر لیتا ہے یہ بھی ببال نقصان اور عذاب کا اتنا ہی مستحق بن جاتا ہے جتنا مستحق وہ جرم کرنے والا بندہ صحیح بخاری کے اندر نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم نے جانتا فرمایا کہ کچھ لوگ ایک کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں اس کشتی کے دو پارٹ ہیں دو حصے ہیں ایک اوپر والا حصہ ہے ایک نیچے والا حصہ نیچے والے لوگ جو ہیں وہ پانی لینے کے لیے اوپر والے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بار بار اوپر جو پانی گرنے کے لیے آتے ہیں اس میں تمہ, تمہیں تنگی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے تمہیں بھی تکلیف ہوتی, ہوتی ہے کیوں نہ یہ ہو کہ ہم نیچے سے سراخ بھی کر لیں کشتی کے نیچے سے سوراخ کر لیں تاکہ ہمیں نیچے سے پانی حاصل ہو جائے اور تمہیں تکلیف نہ ہو اب اگر اوپر والے جو لوگ ہیں وہ ان نیچے والے لوگوں کو نہیں روکیں گے تو سب لوگ کشتی میں ڈوب جائیں گے کشتی سمیت سب لوگ ڈوب جائیں گے اور اگر وہ روک لیں گے تو سب بچ جائیں گے یہی حال ہے نیکی کی طرف دعوت دینے کا اور برائی سے بنا کر تو نہ اندر ضروری ہے اگر یہ نہ کی جائے تو سب لوگ ڈوب سکتے ہیں سب لوگوں کے آ سکتا ہے سارے لوگ اس اذا کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں اتنا یہ کام ضروری ہے اسی لیے لگے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اتنا زیادہ ضروری ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے بڑا کرنا آئیے دیکھتے ہیں نیکی کیا ہے مثلاً ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ معروف کیا ہے اور ہے تو کیا بالمعروف سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ معروف کسے کہتے ہیں اور من کر کسے کہتے ہیں اس کے لیے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ معروف وہی چیز ہے جس کو شریعت معروف شریع کرے گی ہر چیز نیکی پر جب تک اس کے اوپر شریعت کی مہر نہ آ جائے قرآن و سنت سے اس کی رہنمائی نہ مل جائے اپنی مرضی سے ہم کسی کام کو بھی یہ بھی ہے, یہ بھی, ہے, یہ بھی نہیں نہیں نہیں سکتے یہ یہ یہ اس کی دو تین علامتیں ایک علامت تو یہ ہے براہ راست قرآن و سنت کے اندر اس کا حکم موجود کہ فلاں کام کرو اس کے کرنے کا یہ سوال ہے اس کو ہم نے کی کہیں گے اور اگر اس طرح ہو نہیں ہے تو کام کم یہ ہو کہ اس کام کی شریعت میں تعریف کی گئی ہو پھر ہم ہاں کہیں گے کہ یہ ہے یا ایسا کام کرنے والے لوگوں کی تعریف کی گئی ہو پھر ہم ہاں یہ کہیں گے کہ یہ ہے تو دوسرے بچوں میں یوں سمجھے کہ کوئی بھی لیکن وقت تک نیکی نہیں بنتی جب تک قرآن و سنت اس کو نیکی تک تکلیئر نہ دے اپنی مرضی سے ہم ہر کام کو اپنی خواہش کے مطابق اپنے ذہن کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق ہم کہیں کہ یہ نیکی ہے اپنی خواہش اپنے ذہن اپنے مائنڈ اپنی مرضی کی وجہ سے کوئی چیز نیکی نہیں بنتی جب تک اس کی دلیل قرآن و سنت کے اندر موجود نہ ہو کسی کام کو برا یا برائی اسی وقت ہم کہہ سکتے ہیں جب وہ شریعت کی نظر میں برا ہوتا یہ تو ہمارا برا یہ برائی بنتی ہے کچھ ایسے اچھے کام ہوتے ہیں جو ہمارا عرف ہمارا معاشرہ ان کو میور سمجھتا ہے ان کو برا سمجھتا ہے تو کیا ہم سمجھیں کہ یہ کام برا ہے نہیں ایسے کوئی کام برا نہیں کرتا جب تک شریعت کر دے یا شریعت وہ کام برا نہیں ہوتا اس لیے ہم نے یہ معلوم کرنا ہے شریعت سے کہ بیٹی کیا ہے اور برائی کیا ہے جب ہمیں یہ معلوم ہوگا پھر ہم دیکھیں کہ جو لوگ برائی کرنے کا ہاتھ उनको گی ان کو روکیں گے ان کو نیکی کی طرف دعوت تاکہ یہ کام آسان ہو جائے گا اس لیے معروف اور سے پہلے ہمیں خود ان ہونا ضروری ہے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے دوسری بات امر بے تعارف اور نہ ہی عل کی یہ جو سمجھیں امر بل معروف اور راہد علی ممکن اس کی شرائط ہے اس کی ایک شرط یہ ہے کہ ہونا چاہیے دوسری بات نرم رویہ یہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے ضروری ہے برائی سے بنا کرنے کے لیے نرم رویہ کا ہونا ضروری ہے جو شخص یہ فریضہ سرنجات دیتا ہے اس کا رویہ انتہائی نرم ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے بندہ جتنا مردی بڑا امریکہ ہے جتنی مرضی بڑا مجرم اور جرم کرنے والا ہے کتنا ہی سنگین اور جرم کیوں نہیں ہے اس کو سمجھانے کے لیے قرآن و سنت کے اندر موجود ہے کیسے اس کو سمجھاتا ہے ایک کمفر بندہ بھی ہے نا اس کو بھی دعوت دینے کا طریقہ موجود ہے اللہ نے لوگوں کو حکمت کے ساتھ تنا کے ساتھ عقل کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے اور اگر کسی کے ساتھ مباحثہ بھی کرنا ہے گفتگو کر مثبت سے کرجا کر مثبت کر انداز سے تاکہ حق سمجھ آئے یہ بات ذہن میں رکھے امروف اور کسی کو برے کام سے بڑا کرنے میں بولیاتی مقصد یہ ہونا چاہیے بندہ حق کی طرف آ جائے یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے خیر کی طرف رہنمائی کرنی ہے یہ ایک قرآن نے قبومی بیان کیا ہے ہر شخص کے لیے وہ علماء ہو ہو یا عوام کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے تو اچھے انداز سے بلانا ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے حضرت اور ہارون کو جب فروغ کی طرف بھیجا ہے تو کیا کہا فروغ کتنا بڑا ظالم ہے اپنے آپ کو دنیا کے اندر رب کہلوانے والا اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ہے اپنے آپ کو رب کہلوا رہا ہے. ہے, ہے اور جادر قسم کا حکمران ہے لوگوں پر ظلم حق کا راستہ روکنے والا اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا اس کے بارے میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا دونوں فرور کے پاس جاؤ وہ سنگش ہو چکا ہے تو اون کو لے گنا اس کے لیے جا کر انتہائی نرمی کے ساتھ بات کرو ڈر کی وجہ سے نہیں تو وہ کوئی حکمران ہے ظلم کرے گا ڈر نہیں حکمت درائی حکمت کے ساتھ درائی کے ساتھ اون کو لے گنا نرمی سے بات کرو اللہ ہو سکتا ہے تمہاری نرمی کی وجہ سے وہ نصیحت پکڑ لے جائے ہو سکتا ہے تمہاری دعوت دینے کے انداز سے وہ متأثر ہو کر مسلمان ہو جائے گلبہ پڑھ لے اور توفہ کاٹے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ اللہ کے اندر ہم زندگی کو دیکھیں مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ نے اللہ کے دشمروں کے, کے ساتھ مقابلہ انتہائی نرم رویہ نرمی پیار کی ہے دعوت دینی ہے لوگوں اس کو آپ کی طرف اڑانا ہے پکانا نہیں ہے متنظر نہیں کرنا دین سے دور نہیں کرنا اپنا رویہ اخلاق بہترین بنانا ہے ایک تو دین کی دعوت بھی ان کو ملے گی دوسرا وہ آپ کے اخلاق آپ کے رویے اس سے وہ متاثر بھی ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام درواز کے ذریعے بھی ہے جہاد کے ذریعے بھی آ آئی، آئی، گئی تو آپ اسلام نے جہاد کیا ہے اقدامی جہاد کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ نے پیشکدی کی ہے کافی تحطیر کیا ہے لیکن اس سے پہلے لوگوں کو دعوت دی ہے اسلام کی بلایا ہے. کی بلایا ہے. حتیٰ کہ جہاں نہیں پہنچ سکے اسلام جب حتیہ کی جان کے اگر اس بات کا حکم ہے کہ لڑائی کے مطلب جب مبارثت ہوتی ہے مقابلہ شروع کرنے سے پہلے دعوت دو ان کو پھر سمجھاؤ بلکہ ان کو دو تین اپشن دو جس کو وہ قبول کر وہ ہو تمہیں بھی تم بھی اس کا قبول کافر لڑائی سے آ جاتا ہے جزیہ پر تیار ہو جاتا ہے اس کو بھی قدر نہیں کرنا یہ اسلام کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امر بال اور اور نہ ملک کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ رویہ ایک دیہاتی یہ تو میں نے کی مثال دی ہے اب مسلمانوں کی مثال دیتے ہیں ایک دیہاتی آدمی آتا ہے مسجد میں آ کر پیشاب کرنا شروع کو بڑا غرصہ ہے دوڑے پکڑنے لگے ایک دوسرے کو کہنے لگے پکڑو اس کو اس کو پتا نہیں مسجد میں پیشاب کر رہا ہے ڈانٹنے لگے آپ نے سامنے بنا کر دیا رک جاؤ اس کو تسلی کے ساتھ پیشاب کر لے جب وہ پیشاب کر کے پارے ہوا آپ نے اس کو سکایا اس کو سمجھایا یہ مسجد ہے یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے یہ نماز کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے پرانے مزید کی تلاوت کے لیے یہ ایسی جگہ ہے یہ پقیزہ جگہ ہے اس طرح کی جگہ نہیں ہے آپ نے سمجھایا نرمر ملا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساپی نماز کے اندر ایک ساپھی کو چینک آئی اس نے جب اپن اس کو یق کرتا ہے تو لوگ نماز کے اندر اس کو نہ گورنے لگے تو وہ نماز کے اندر ہی بات کرنا شروع ہو گیا کہ میں نے کون سے جرم کر دیا ہے مجھے گور گور کے دیکھ رہے ہو تو انہوں نے پھر اپنی گانوں پر ہاتھ مارے کہ یہ خاموش ہو جائے پھر وہ خاموش ہو گیا نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ یہ کون تھا یا ہم وہ صحابی صحافی کرتا ہے آپ کے اخلاق پر اور آپ کی تعلیم پر کہ میں نے ایسا اپنی زندگی کے اندر نہ کوئی مول دیکھا ہے نہ کوئی مربی دیکھا ہے اور نہ کوئی میں نے سمجھانے والا ایسا دیکھا ہے کہ نہ آپ نے مجھے ڈانٹا نہ مجھے مارا نہ مجھے جی. بلکہ بڑے پیار سے سمجھایا یہ ہے اس کے لیے وہ ہے سبر انسان جب دعوت دیتا ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے برائی سے منع کرتا ہے سارے لوگ یہ کیسے نہیں ہوتے کچھ لوگ بات مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے نہ ماننے پر ان بس چلے تو ہاتھ سے پیش آیا اللہ کے سارے نبیوں کے ساتھ تمام کے رام کے ساتھ یہ معاملات پڑے جب انہوں نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا ہے کچھ لوگوں نے ان کی بات کو مانا ہے کچھ نے انکار کر دیا کچھ نے ظلموں سے کم شروع کر دیا کچھ مارا بھی ہے کچھ نے گاڑیاں بھی دی ہیں یہ سارے کے سارے معاملات دعوت کے راستے میں آتے ہیں اگر معروف اور کا حصہ ہے اس کے اندر کئی باتیں آتی ہیں آپ جانتے ہیں اس کی سادہ مثال لے لیں آج کیا آپ کو کوئی بازو نصیحت کرتا ہے تو آپ دو تین قسم کے لوگ دیکھیں کچھ لوگ اس کی تعریف کریں گے بات کو ماریں گے کچھ باتیں کر دیں گے اس کی بات کا انکار کر دیں گے اور کچھ اس کو معروف اور و اللہ نے زمانے کی قسم اٹھا کر قسم اٹھا کر اللہ نے کہا جتنے انسان ہیں سارے سب نقصان میں سب کھاتے ہیں سوائے چار قسم کے لوگوں کے وہ لگین جو عامر خارے قبل کیے حق کی دوسرے کو وسیع کی لوگوں کو حق کی طرف بلایا اور حق کی طرف بلانے کے بعد جو مسئلہ بنا جو تکلیف آئی نے ایک دوسرے کو صبر قبول صدر کی وزیر، یہ لوگ کامیاب ہے اس لیے اس دعوت کے میدان میں امروف اور دعوت کا بھی آغاز ہو رہا ہے ابھی وہی آنے کے بعد دعوت نے اس, اس لیے یہ نہ ہی امن بالم اور نہ ہی علی خون کر اس کی جو اہمیت ہے اور اس کی شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے آئندہ خطبہ کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ ایک کار من کے مراتب برائی کو روکنے کے مراتب کیا ہے اور پھر جو برائی سے بنا نہیں کرتے خاموشی تیار کر لیتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معلوم میں دین کی دعوت کو سمجھنے کی اس کا ادا کرنے کی توفیق فرمائے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق لاپروائے تو آپ کے داخلہ کر یہ yeah,